تفاخري يا بنت ماضينا الافعال عيال وايل لازمة كل عايل قوم لهم في قمه المجد منزال تاريخهم كل شموخ وفعايل تفاخري يا بنت ماضينا الافعال عطارا من تلك بنات القبائل جمالك انت تي تنظر فيها هذا كلام الحق والشق زايد يبالحايل <تصفيق> تفاخري يا بنت مابين الافعال عيال وايد لازم كل عايل يوم لهم في قمه المجد مهزال تاريخهم كله شموخ وفعال يبرار فيك سين <تصفيق> واضح ويختال يا سلام الحد و الشفتة و مثلها في قمة الطيب منزال I'm falling يا نام الحمد سوى الشد وموسيقى <تصفيق> الختان وفارق <تصفيق> من زند بنات القبائل <تصفيق> جمال انت تنظر فيها الامدان هذا كلام الحج واشهد جزاين يا.